كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم النهارده حبيت اجيب لكم وصفه سهله جدا من غير بيض جايبه لكم بلح الشام بقى بس بطريقه حلوه وجديده وهش وطري من جوه جدا وكمان مقرمش من بره يقعد معاكي يومين مقرمش بره التلاجة تحفه تابعوا معايا الوصفه للنهايه وشوفوا طريقه تحضير بلح الشام الجميل ده من غير بيض اول حاجه هجيب بوله هحط فيها كوبايتين دي وهحطهم على جنب واحضر كوبايتين ميه سخنه بتغلي وهحضر عليهم ربع كوبايه زيت وهحط لهم معلقه سكر ورشه ملح طبعا المكونات الاساسيه بتاعت بلح الشام كلها هتعمليها بمنتهى السهوله زي ما انت شايفه وبعد كده هجيب البوله اللي فيها دي هحط عليها المكونات اللي هي السايله اللي هي السخنه وهنزلها عليها وهبدا اخلطها كده بالمعلقه عشان انتوا عارفين طبعا الميه سخنه مش هقدر احط ايدي دلوقتي في العجينه غير لما تهدى شويه طبعاً المكونات دي من غير بيت بلح الشام بقى اقتصادي سهل جداً حلو أو ينفعك في رمضان وصدقوني بجد طعمه تحفة يعني مش هتفرقيه عن بلح الشام التاني خالص يعني هو مكوناته من غير بيت بس طعمه هيل هجيب بقى العجينة هعجنها كده بس لمدة دقيقتين وهسيبها ترتاح معي كده في البولة وطبعاً أكون محضرة معي الأمع كمان مش هعمله لكم باي كيس حلواني ولا اي حاجه هو بالقمح كده وهتشتغلي بيه بمنتهى البساطه هتعملي بقى منه بلح الشام دوت تحفه عمل معايا كميه كبيره حضرت زيت سخن طبعا يكون بيغلي وهحط فيه بقى ايه بلح الشام وهسيبه طبعا يستوي بقى معايا طبعا هقلبه من كل وقت للتاني عشان خاطر ادي لون اللون الذهبي الحلو اللي انا عايزاه بتاع بلح الشام اللي بتشوفيه من برا عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا جربوه وصدقوني والله هتعملوه على طول من غير بيض لانه بجد تحفه هنزله بقى في شربات طبعا تقيل ويكون بارد وهطلعه على طبق او مصفه عشان يطلع معايا برضو مقرمش فتطلعيه على مصفه وده كان بلح الشام بتاع رمضان كل سنه وانتم طيبين حاجه كده اقتصاديه على قد الايد واقول لكم باي باي